فلما أخذتهم الرجل قَالَ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فغفر لنا رمحنا وأنت قيّم فلنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنفاق يأمرهم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع, ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كان فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النار الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إن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 وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتي عشره اسباقا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قيل لهم اسكنوا هذه القريه وبلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وادخلوا الباب, الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين